کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ ایک بندے نے لکھا کہ اگر قیامت کے دن رب تعالی میرے اعمال کا فیصلہ میری ماں کے ہاتھ میں دے دے تو میری ماں کبھی مجھے جہنم نہیں جانے دے گی تو پھر اس زمن میں کسی صاحب عقل نے لکھا کہ جب ایک ماں اپنے بچے سے اتنا پیار کرتی گیا اگر اس کو یہ فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے تو وہ اپنے بچے کو جہنم نہیں جانے دے گی تو وہ جو رب ستر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے وہ اپنے وہ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے جانے دے گا اب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ رب تعالیٰ ستّر ماؤں سے بھی بڑھ کے پیار کرتا ہے اب یہاں پر یہ بات نہیں ہے کہ صرف ستّر ماہ یہ کم از کم ہے کم از کم مقدار چھوٹی سے چھوٹی مقدار پہنا ستر مائن زیادہ پتہ نہیں کتنی ماں جتنا پیار کرتا ہے رب تعلیٰ اپنے بندوں سے وہ تو فرما رہا رہے لاتا حضی اللہ مانا بندے تو ٹینشن نہ لے تیرا رب تیرے ساتھ ہے کیا ہوا تجھے سب چھوڑ گئے تو کیا ہوا اگر لوگوں نے تجھے پوچھنا چھوڑ دیا کیا ہوا اگر لوگوں نے تجھے تیرے برے حالات میں تجھے اکیلا چھوڑ دیا تو کیا ہوا صاحب اگر ہمارا رزق ہمارے بہن بھائیوں کے ہاتھ میں ہوتا ہمارے رشتے داروں کے ہاتھ میں ہوتا ہمارے دوستوں کے ہاتھ میں ہوتا ہمارے ہمسایوں کے ہاتھ میں ہوتا ہمارے مسلمان جو انسان ہے اگر انسان کا رزق انسان کے ہاتھ میں ہوتا نا تو آج سارے مر چکے ہوتے رب تعالیٰ نے سب چیز کا اختیار لوگوں کو دیا لیکن رزق کا اختیار اپنے پاس رکھا وہ رب جس کو جیسے جس طرح جتنا جب دینا چاہے وہ دے سکتا ہے تو ہماری خرابی یہاں سے پیدا ہوتی ہے کہ جب ہم لوگوں سے امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں جب ہم لوگوں کے ساتھ اپنے روابط صرف اور صرف اپنے ہی کام کے لیے رکھتے ہیں کہ بس کام نکلوائیں گے اس کے بعد ختم جب ہم یہ کام کرتے ہیں نا تو وہاں پر پھر رب تعلیٰ جو ہے نا وہ جو فرمان ہے رب تعلیٰ کا تجھے تو ٹینشن نہیں لینی چاہیے کہ تیرا رب تیرے ساتھ تھا لیکن تو تو دنیا کے پیچھے بھاگ نکلا تو تو دنیا داروں کے پیچھے بھاگ نکلا تو پھر جب ہم ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے جب ہم نے ایک دوسرے کی جیب پہ نظر رکھی ایک دوسرے کے مال و دولت پہ نظر رکھی تو رزلٹ ہمارے سامنے ہے آج ہر بندہ مالدار کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کرتا ہے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس کو عقل ذرا برابر بھی نہیں ہے تو سارے اس کی باتیں ایسے سنتے ہیں جیسے یہ یقینی صحادت بیان کر رہے ہیں اور عقل مند جو ہے دانش مند جو ہے جس کے پاس فراست ہے علم ہے فہم ہے اگر اس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا ذرا اس کو کوئی بھی نہیں سنے گا یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نا مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے تو جنگ فتح ہوئی مال غنیمت آیا بہت سارا مسجد نبوی میں ڈھیر لگ گئے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آپ پلر کے ساتھ ٹیک لگا کے نہ زار و قطار رونے لگ گئے تو صحابہ کرام نے عرض کی کیا امیر المومنین آپ روتے کیوں ہیں آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ مال غنیمت اتنا زیادہ آیا ہے پہلی دفعہ ہم نے اتنا مال غنیمت حاصل کیا اب تو ہم خوشحال ہو جائیں گے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ وہ آپ نے آگے سے فرمایا میں اس بات پہ نہیں رو رہا میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ اب مال و دولت آگے زیادہ دور وہ اچھا تھا سیدنا صدیق اکبر کا ایک وقت کا کھاتے تھے ایک وقت کا پتہ نہیں ہوتا تھا دور اچھا تھا حضور پاک علیہ سلاد و کا کہ دو دو تین تین دن پیٹ پر پتھر باندھ کے رکھتے تھے دور وہ اچھا تھا اور خالص دور تھا اب مال و دولت آ گیا اب لوگ لوگوں کو شیشے میں اتارنے کی کوشش کریں گے جھوٹی تعریفیں کریں گے ایک دوسرے کی ان کو پتہ نہیں کیا سے کیا کہیں گے اب لوگوں کا مقصد جو ہے وہ مال ہو جائے گا لوگ نہیں ہوں گے تو یہ مال جہاں بھی آیا نا اس نے خرابی پیدا کی اگر یہ مال اللہ اور اس کے رسول کے خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہو پھر تو صحیح ہے وگرنہ یہ تباہی ہے بالکل تباہی ہے اور ایک تو مال کی وجہ سے ہم بہت پیچھے چلے گئے بہت خرابی ہوئی ہمارے درمیان کہ ہمارے اندر کا انسان جو ہے وہ مر گیا اور دوسرا کہ ہمارا رب پر یقین نہیں رہا ہم جب رات کو سوتے ہیں نا یہ نہیں سوچ کے سوتے کہ یار صبح ہوگی تو دیکھا جائے گا رب تالا دے گا کھائیں گے بلکہ ہمیں ٹینشن ہوتی ہے کہ یار آج تو کھا لیا کل کیا کریں گے یار تو کل کی سوچ رہا کیا پتہ تیری اگلی سانس بھی نہ آئے تو کل کی سوچ رہا تجھے اگلی سانس کا بھی پتہ نہیں ہے کہ مولاد ملے یا نہ ملے تو کن چکروں میں तो رہ تو رب تھا نا کہ قبضۂ قدرت میں ہے نا سب کچھ تو ہم یہ بڑی بڑی حضرت پلاننگ کر کے رکھیں جی ہم نے یہ بھی کرنا ہے ہمیں یہ بھی کرنا ہے فلاں فلاں فلاں سب کچھ سوچ سوچ کے ہر بندہ جو ہے نا آخرکار کیا ہوتا ہے حد تاز المقابل یہاں تک کہ سارے کے سارے قبروں میں جا پوچھتے پھر انسان کی حوث انسان کی حصہ سب کچھ جو ہے نا ادھر ہی ختم ہوتی ہے ادھر نہیں ختم ہوتی